activitats i recursos interactius a h p al campus virtual. lh p et permet crear recursos i activitats interactives de forma senzilla i intuitiva, integrant tot tipus de contingut multimèdia. És molt intuitiu i senzill d'utilitzar. Permet crear recursos interactius que milloren l'atenció i l'experiència d'aprenentatge de l'estudiant, la integració amb el Moodle ens facilita la seva creació i edició. A més, ens permet utilitzar altres característiques del campus virtual com la qualificació de les activitats. Al campus virtual podràs trobar 5 tipologies d'activitats i recursos h 5 cada una d'elles amb diverses opcions i que, a mesura que n'apareixen de noves, es van ampliant. Trobaràs imatge i vídeo interactiu, audio, Presentació de continguts interactius i personalitzats. Paraules i text. i Game Learning. Afegeix valor diferenciat als teus recursos i activitats d'aprenentatge.